Κυρίε και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη στον χώρο αυτό. Έχω μείνει εντυπωσιασμένο από την ποιότητα των υποδομών και για ακόμα μια φορά ευνηδιασμένο από το γεγονό ότι η δημόσια περιουσία παρέμενε αναξιοποιητική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι ότου αποφασίσουμε να συγκεντρώσουμε τι υπηρεσίε του Υπουργείου σε αυτόν τον χώρο και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία πραγματικά εντυπωσιακή ε, κρατική ε, υποδομή. Ήθελα σήμερα να βρεθώ μαζί σας για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της μεταναστευτική πολιτικής, αλλά και για να σας συγχαρώ ειλικρινά για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει ε, όλους αυτούς τους μήνες από τότε που επανασυνθήθηκε στο Υπουργείο. Είναι ένα Πουδαίο έργο, ένα έργο το οποίο έχει φέρει, όπως είπε και ο Υπουργός, μετρήσιμα αποτελέσματα. Καταρχάς, ως προς την μείωση των μεταστευτικών ροών. Από το 72.000 που ήταν το 2019, μειώθηκαν σε περίπου 15.000 το 2020 και έχουν περιοριστεί στις μόλις 2.500 το πρώτο τετράμινο του 2021. Μια εντυπωσιακή η οποία νομίζω ότι έχει γίνει και απόλυτα αντιληπτή προτίστως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν διαχρονικά υποστεί και τις συνέπειες του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να τονίσω, αναφέρθηκε σε αυτό ο υπουργό, είναι το γεγονό ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι χώροι φιλοξενία προσήγων και μεταναστών σε ολόκληρη την χώρα από 121 121 στις 37 τώρα. Έτσι, έτσι δεν είναι, 37. Ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός προφανώς των προσήγων και μεταναστών που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές. Κατά σχεδόν 50%. Έχοντας ταυτόχρονα, επιταχύνει σημαντικά και τη διαδικασία σα ασύλου. Και βέβαια θέλω να σταθώ ειδικά σε μια πτυχή της πολιτικής μας που έχει έναν πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Είχαμε αναλάβει στη μεβαίσμιωση να ασχοληθούμε ειδικά με το ζήτημα των ασθενότητων ανηλίκων. Έξω και συστήσαμε την ειδική γραμματεία της οποία προείσθεται η κυρία Αγαπηδάκη και εκεί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο ως προς τη μείωση των, των παιδιών που φιλοξενούνται στην πατρίδα μας, αλλά κυρίω ως προς τις συνθήκες ίσο αυτά φιλοξενούνται, δεν υπάρχουν πια αποστάτευτα παιδιά τα οποία αναστιβάδονται σε ζούγλες τύπου Μόριας στα νησιά μας. Όλα τα ανήλικα φιλοξενούνται σήμερα σε ξενώνες και βέβαια έχει καταργηθεί και με νομοθετική ρύθμιση το μέτρο της προστατευτικής φύλαξης που δυστυχώς κρατούσε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στα αστυνομικά τμήματα. Ο Εθνικός Μηχανισμός Επίγουσας Ανταπόκρισης τους προσφέρει σήμερα άμεση βοήθεια και φιλοξενία. Και για να το πω διαφορετικά, τα χαμόγελα των παιδιών λίγο πριν πετάξουν και ξαναβρούν τους δικού τους στην Ευρώπη δεν έφεραν μόνο τα συγχαρητήρια της Κομισιόν στο Υπουργείο, στην Ελληνική Κυβέρνηση. Οι πτήσεις αυτέ πιστεύω ότι φέρνουν και τα δικά μας χαμόγελα, καθώς Είμασταν συνεπεί σε μια δέσμευση την οποία αναλάβαμε απέναντι στους πιο ευάλωτοις. Και σε αυτές τις υψηλές απαιτήσει που είχαμε θέσει, πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε με ακολουθή επάρκεια. Από την πρώτη στιγμή με τον Υπουργό είχαμε συμφωνήσει σε μια πολιτική έξι σημείων. Προστασία των συνόρων σε στεριά και θάλασσα, γιατί, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, η θάλασσα έχει σύνορα, άμεσο διαχωρισμό προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, επιστροφή αυτών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, κλειστέ και ελεγχόμενε δομέ, διαφάνεια στι μη κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίε εμπλέκονται στη διακήριση του προσφυγικού μεταναστικού ζητήματο, δικαιοσύνη στι παροχέ προ παραμένουν στη χώρα, αλλά και μια συγκροτημένη ε, πολιτική ένταξη για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας, καθώς έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις ασύλου τους. Και πιστεύω ότι η πολιτική αυτή κινείται ακριβώς στο σημείο που τέμνεται η εθνική κυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα με τον ανθρωπισμό και με τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι πάντα εύκολα τα απλοϊκά συνθήματα και οι αόριστες καταγγελίες, αλλά πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση ενός τόσου σύνθετου προβλήματος επί του πεδίου. Άλλωστε αυτό διαπιστώνουν και όλες οι εκθέσεις της Frontex, η οποία επιχειρεί δίπλα στους Έλληνες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Άλλο λοιπόν οι εντυπωσει και τα λόγια και άλλο η ουσία και οι πράξεις για το μεταναστευτικό. Πολύ περισσότερο όταν αποδεδειγμένα πια σε αυτό το μέτωπο δρουν οργανωμένες συμμορίες διακινητών, κυκλώματα που δυστυχώς συχνά καλύπτονται από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ύποπτης προέλευσης. Και βεβαίως όταν η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρώπης θα μπορούσε όμως έστω και τώρα να δείξει ότι εννοεί όσα λέει, με πρώτο βήμα να δεχθεί επιτέλους τους 1.450 ανθρώπους, για τους οποίους έχει τελεσίδικα κριθεί πως δεν δικαιούνται άσυλο και πρέπει να επιστρέψουν από εκεί όπου έφυγαν. Επίσης με τον Υπουργό έχουμε συζητήσει πολύ την πολιτική της Ελλάδος και την συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τον νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και μάλιστα θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου για το γεγονό ότι έχει διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και διατυπώνουν με ένταση, πιστεύω και με πυθό το επιχείρημα, ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώνουμε το βάρος μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών σε όλους και ασφαλώς στην επικαιροποίηση και των διαδικασιών ασύλου που απαιτεί προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ε, ήδη είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι στα πέντε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετά από επίπονες προσπάθειες, ιδρύονται, πια δημιουργούνται, στη Λέσβο, στη ΧΙΟ, στη ΣΑΜΟ, στη ΛΕΡΟ, νέες εγκαταστάσεις με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές. Την Go επεκτείνεται η υφιστάμενη εγκατάσταση με τις ίδιες προβλέψεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που, από όταν αντιλαμβάνομαι, έχουμε και θετικές εξελίξεις και ως προς το, κέντρο υποδοχής, το καινούργιο κέντρο υποδοχής της Λέσβου. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος, αλλά πιστεύω ότι είναι και ένα το δείγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει, ακριβώς λόγω της προόδου που η χώρα μας έχει επιδείξει σε αυτόν τον τομέα. Και βέβαια, κλείνοντας, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη νέα Εθνική Στρατηγική ένταξη αγαπητή Σοφία, όσων θα παραμείνουν. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει προσαρμογή, ελληνομάθεια, Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι βήματα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή των προσφύγων, θα διευκολύνουν τη συνύπαρξή τους με τους Έλληνες συμπολίτε μας, μειώνοντας περιστατικά βίας και κυρίως καταργώντας ξεπερασμένα στερεότυπα. Γιατί ο λαός μας μπορεί τις απειλές να μην τι δέχεται, αλλά τους νέους φίλου μας ξέρει να τους υποδέχεται. Και γι' αυτό και είναι σημαντική απόφαση, ο Ελαιώνας να μετατραπεί σε Εθνικό Κέντρο Ένταξης. Κλείνω ευχαριστώντας ε, ακόμα μια φορά όλους εσάς, αλλά και κάποιους οι οποίοι δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας και αναφέρομαι στους αληθινούς πρωταγωνιστές της φύλαξης των σύνορων μας, στους συνολιοφύλακες, το λιμενικό σώμα, αλλά φυσικά και τι ευθύνσει ασύλου, το δυναμικό ολόκληρο του Υπουργείου. Θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σα, καθώ δίνετε τι μάχε σα, είτε στα κύματα του Εύρου, είτε στα του Αιγαίου, είτε στον Εύρο, είτε μέσα στις δομές, στις υπηρεσίες, υπηρετώντας την πατρίδα, βοηθώντας ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους να σας ενισχύουμε τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό γιατί η αποστολή σας είναι κυριολεκτικά εθνική και τίποτα από όλα αυτά από τα πολλά που έχουν γίνει δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τον επαγγελματισμό την αφοσίωση και την αίσθηση καθήκοντος που δηλώνει η σημερινή σας καθημερινή στάση και δράση και να είστε Σίγουρες και σίγουροι ότι όλοι οι Έλληνες εκτιμούν την προσφορά σας, αισθάνονται περήφανοι για αυτήν και εκ μέρου του λοιπόν θα σα δώσω και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει αυτούς τους 15 μήνες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλλου.